Одразу давайте атаки вдалося відбити? Хто зараз контролює аеропорт? Так, наразі дві атаки, і було сьогодні напротив протягом дня, дві атаки вдалося відбити. Причому друга атака, яка здійснювалася за підтримки бронетехніки, танків, два танки було задіяно в цій атаці, але і другу атаку ми відбили. Аеропорт перебуває під контролем учасників антитерористичної операції. Крім того, сьогодні у другій половині бойовики обстрілювали позиції українських службовців на території аеродрому, використовував при цьому озброєнні з чотирьох танків, а також зенітні установки ЗУ-23-2. Владиславе, тобто та інформація, яку розповсюджують російські зміщ, що там начебто триває зачистка будівель, розташованих на території Литовища, це фейк? Так, щодо аеропорту, повністю сій спороду терміналу знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. за день блокпости та опорні пункти силових в інших локаціях штурмували чи ні? Так, ми ми сьогодні рядували атаку в на селе, на село з пунктом Невільське, це неподалік від нашого пункту Прип'єски, там би вигляда, про що мене акривіли, наші хлопці, а потім почали штурмувати, але цей штурм було відбито. Окрім того, в районі Старогнатіхів, у Криницькій міської службовці, завадили прориву диверсійно-розвідувальної групи, е-е, під прикриттям при, при, при мінометного вогню 16 бойовиків було змушено відступити. Пане Вадиславе, яка ситуація біля Маріуполя і в самому місті? Чи є активність російських наймасів саме з боку Новоазовська? Наразі ми останні кілька днів, три дні фіксуємо е, значне послаблення динаміки навколо цього населеного пункту. Пов'язано це в першу чергу з тим, що е, організована чудова система е, охорони та оборони цього приморського міста. За допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів, ми забезпечимо охорону та оборону міста Маріуполь. І ще для уточнення, щоб заакцентувати увагу, чи були сьогодні обстріли Щастя та Дебальцевого? Там деться тримати позиції? Так, що стосується міста щастя, то сьогодні в день фіксувалися обстріли блокпості фараєн на пункту щастя. Щодо Дебальця, то там обстановка була дуже спокійна, але населені пункти пункті, які межують з Дебальцем, вони підпадали сьогодні по під обстрілів. йдеться і про рідка і про Нову Орловку, і про продажки. І ще одна інформація, яку ну, активно вона поширюється у ЗМІ, це офіційна заява от правозахисній організації Amnesty International Україна заявили, що в обстрілах мирних районів Донецька вийні як бойовики, так і силовики. От кажуть, їхні фахівці були на місцях цих обстрілів. Як ви можете прокоментувати таку заяву? Принципова позиція командування штабу антицерківської операції. Ми за будь-яких умов не ведемо обстріли тих районів, де мешкають мирні мешканці. Навіть за умови, якщо там розташовані нами розвідані та е, виявлені блокпости, вогневі точки та опорні пункти бойовиків. Це принципова позиція. Ми не стріляємо по тих місцях, де можуть постраждати від наших обстрілів мирні мешканці. Пане Владиславе, дякуємо.